Assalamualaikum. Siapa ada masalah time buat FBS? Sila komen kat bawah. Insyaallah aku akan cuba bantu apa secara percuma. Ingat secara percuma. So like komen dan subscribe YouTube channel aku Yasiam Brown. Kita jumpa di sana. Bye.